خواطر الشروق اطمئن وخذ هدرك حارب بعصى الاعتزال وقاتل برصاص الاغتسال هكذا تؤكد عزمك على التحدي وعدم الامتثال لاخطر عدو يحكم قبضتك ويرمي بك في يم الارتحال فاستجب لملكنا الحبيب من أفاض عليه كريمنا القلب الرحيم والعقل اللبيب ليس كمثله في الربوع تمعن واكتب مع التاريخ كيف يسابق عدوك ويرفض له الخضوع يقدم لنا أعزه الودود عصارة بصيرته نبراشا يكلل الجهود كلنا وراء الهمام الشهم في قبضة كالعنقود وكلنا ضد من تعدى الحدود